Священнослужителі Православної церкви України відвідали гору Афон у Греції з паломницькою поїздкою. Вони були в двох чоловічих монастирях Пантократор і Ксенофонд. Зараз ми перебуваємо в Славетному монастирі, де писався в тому для нашої помісної православної церкви України. Делегація з Чернігівської, Тернопільської, Львівської областей підносять свої молитви у монастирі Ксенофонду в храмі. Георгія Побідоносця за мир України, за перемогу. Делегація зустрілася з настоятелем Ксенофонського монастиря Олексієм. Він розповів, як монахи підтримують Україну. Кожного дня ми за вас молимося і ми є біля вас. Дуже хочемо, щоб на вашій батьківщині був мир. Батьківщина – це святе. Старі греки говорили дуже важливі слова. Ми рухаємося і боремося за Грецію і за наші домівки. І все, що ви робите, ви також робите на захист своєї батьківщини, на захист своїх домівок і сімей. Ми просимо, щоб матір Божа захищала і оберігала воїнів, і хай світло Христове просвітить всіх тих, хто має можливість зупинити це. На кінці зустрічі і гуман Олексій підписав прапор 45-ї окремої ардгоди ЗСУ, який настоятелю Свято-Троїцького духовного центру Тернополя отцю Миколаю Зінкевичу подарували військові. Дякуємо за підтримку, тому що неодноразово знаємо, що ви один з таких найпалкиших наших прихильників і звичайно, що ми розуміємо саме основну і важливу, саме основну і важливу місію це молитва, звичайно. Що, от, і ми дякуємо за ці молитви. Богдана Савицька, Іван Заєць, Суспільне новина, Тернопіль.